Szervuszok, én Zsuzsa vagyok, és édesanyámnak több mint két éve van egy fekélyes viszér a seba lábán, és nem nagyon akar gyógyulni, hetente, kétszer is közelik, és a Anamétó kérdeztem, hogy milyen segítséget tudnék neki adni, és végül is kristályt kapott, hogy a reményét visszakapja, illetve az Anamé Cédét hallgatés, este ő maga nem gyakorol, illetve én gyakorlok elsősorban az alsó csakrákkal, és az a jó hír, hogy egy két-három hét után elkezdett most a sejt gyógyulni, és reméljük, hogy ez a folyamat nem áll le, hanem tovább tart, és teljesen be fog gyógyulni a sebet. És egyébként pedig anyukámnak az egész teste sokkal lazább, és nincs olyan görcs, és ő maga is jobban érzi magát, úgyhogy köszönöm